السلام علیکم ګرانو کتن کو په هله شتا سبټول روغ جوړی نن درته ز لیاو نوې طریقې سره زیر شو يم چې هغه په وان سیم کې جی بی انټرنیټ ترلاسه کول دي دغه هدف لپاره به تاسو لمړی راشئ پلي سټور ته پلي سټور ته چې کله راغلی په دې ځای کې سرچ کوي د وړتوالې کې دبليو سی یعنی اپ وان او لاغې تخاورسته به ای پی پی یعنی افلیکیشن وله کوي کله چې دغه جمله ورتهوللی کله سرچ باندې به با کلیک وکئ دلته کله چې سرچ باندې کلیک وکئ نو د سره تا ته افغان بیسیم سان آاپلکیشن را وړي دغه اپلکیشن بر اخاص کوي او انسستاال بانددي به با کلیک وکئ په انټال باندې ل کلیک کولو څخ اوروسته تهغې انت دغه اپلکیشن انسستاال شي کله چې دغه اپکیشن انستاال شي نو لاغې څخه ورو سته زره ځمه اوپن باندې کلیک ووو اوپن باندې کلیک کول سه هرڅه د اپلیکیشن رخلسيګي خپل ژبه ټاکو مثلا انګلیسي یا پښتو هر ژبه چې تاسو خو هيږي ز پښتو ژبه ټاکم دی هغه لټکلو سه هرڅه د ساين اپ باندې کلیک کولو د ساين اپ باندې کلیک کولو سه هرڅه د رزو خپل شمیره په دې ځای کې انزرټ یدونه کوم چې خپلخه د افغان د سیم شمیره به تاس تاسو دلته انزرټ کړئ تاسو په همدغه تلیفون کې کارواي او غواړئ چې په هغه کې دغه انټرنیټ تر لاسه کړئ کله چې دغه شمیره ورکړه تاسو ته یو میسج به راشي په دغه میسج کې تاسو یو کوډ رليګل کېږي نو دغه کوډ به تاسو رواخلی چې دغه کوډ عبارت دی له 33 533 33 533 دا په دې ځای کې ورکړی 33 533 او دغه په داسلا غو ورسته به بیا را شیتاسي نېکست باندې به با کلیک وکاي لا نېکست کلیک کول څه خو ورسته دي خپل نوم ورته ولیکاي لا غي څه په دي ځکه دیت اف برت ورکو دي ځکه انتخاب کوي میل میل انتخاب بیا زما دیت اف برته دیت اف برث کې ز انتخاب اوما دي یو تاریخ نن 95 لارې ته هرڅ ترژمه اوكي باندې کلیک کوم دی اوكي لا کلیک کولو سره هرڅا سلیکټ فراونس تاسو بخل ولایت وته انتخاب کړئ دی ولایت لا انتخاب کولو سره هرڅ تر ب راشي کلیک وکړای پو ساين اپ باندې سنه باندې شکل تاسو کلیک وکئ د ځای کې تصویر واړې پروفایل د نشان باندې به با کلیک وکئ دی باندې شکل کلیک وکئ یا کنه واړې پروفایل تصویر صح کنه بیا سکيب باندې کلیک وکئ زړه زم ما پروفایل فیکچر کلیک کومه ګیلری کلیک کومه علاوه باندې کلیک کومه دا تصویر برا واغله په ځای کې به منظم کړئ او لاغه څه هرسته به تاسو پو دغه صحیح علامه باندې چې بده کوانچ کې موجودات لري نو دغه تصویر دلته سب کیږي نیکسټ باندې کلیک کوو نیکسټ باندې کلیک کولو سره تاسو د منګو تاسو اکاونټ چې اغا په ځای کې جوړیږي او کله چې اکاونټ جوړ شو نو لاغې تاسو سره څنګه اوس منګو تاسو هغه یوجبین انټرنیټ ترلاسه کوو په دغه ځای کې کتاسه وګرئ لیکل شوی دی ریډیم 1 جی بی ګورې دزا کیدغه اپلیکیشن چې دا تاسو ته خيي چې 200 ام بي انټرنیټ ترلاسه راي په دزا کې خره کیږي دزا کې درته خيي چې تاسو چیرې کې مثلا اغل راي مليټونو پرکړې وی دی وایس کال دی پر اغه دزا کې درته خره کیږي کوم سي جونو پرکړې وی هم په دزا کې تا ته معلوميږي او د دې کولا کوله شل دزا نه خپل کریډیټ ور زیات کړي ګیپ ډیټا کې کوله شې تاسو کله چې ګیپ ډیټا باندې کلیک وکړئ دلته د خپل ملګري نمبر ورکړل لغې ورسته په ګیپ باندې کلیک وکړئ چې اته ډیټا ولېږي او د دې ځای کې اکټیو بانډلز کومه ډولونه چې تاسو فعال کړی وي هغه ټول بانډلونه په دې ځای کې تاسو ته ښيي ډیټا بانډلز وی یا وایس وی یا هم سمس وی یا هم کمبو بانډلز وی هغه چې تاسو فعال کړی دي دی د ډیزاین کوله شو او د دی دې تر په دې ځای کې تاسو تخپل شئ د پیسو بیلانس او د سیم کارت ډول د ترڅنګ حالات او همدغه سي د هغه تاریخ چې تر کوم پورې وخت لرئ امدارنګ کله چې دغه منیو تراشه پدې کې مختلف نور شې یانم شته دي در درسره وګورم کولی شې مختلف استفادې تاسو لا غيځه خطر سره کړی اوس وګورم ما سره یو ایم بی ام پدې کې نشته دي زی وای نه لرم او ډیټا م چې د فهل حال دی وای پای پواسته باندې لکه بل موبایل سره کنېدې په حال خپل انټرنیټ نه لرم نو دا دغه ریډیم 1 بی ری باندې کلیک کومه د څراغ ما تاسو یو جی بی ډیټا راکړل شو غواړئ په دزا کې یو ضرورت لروشت ام بي دي چا څنګه شله ما ته راکړل شو نو دغه وا د یو جی بی انټرنیټ ترلاسه کولو طریقې په افغان سیم کې چې تاسو ته ماو خو دله سلفی صدا کار کوي تاسو عملی په اجرا کړی د په دي خطر باندې جوړ کړی د افغان سیم ترسو دغه اپلیکیشن د افغان سیم اسان بنه باندې شته زیات خلک ترلاسه کیم د په خطر باندې د یو جی بی ور کې یدونه کوم چې ویلی ډیټي چې د هغه څلور وساته ده یعنی څلور وشتو پورې تاسو ده ډیټا تا کار کوي په دې هله چې ویډیو مو خوښوي دی نورمال ګرډ ویلون زرم شریک کای ترسو هغه هم له دغه وړاندې صحه خبر شي او استپاد ورته خو کړي خو وختونه ولرای ډیره زیاته مننه